السلام عليكم مشاهدي الله تحياتي لكم جميعا اليوم الجو رائع يا الله اليوم تساقط الأمطار مدينة سمارة الحمد لله سبحانه وتعالى بخير اليوم كيف تكبر اشتب الليل كانت ترصد بصباح اليوم لا اطمارك الله انا غادي السوق مشاهدي الله نشوفوا الجو كدير دي السوق دي المواشي. السوق تحيه لكم مشاهدينا الاعزاء تابعوا معنا تابعوا معنا الفيديو مشاهدينا الاعزاء الاخير حنا غادي نسوق هذا مالك ارحمنا آه رحمنا الله بالخير فرحي صبحت اليوم مشاهدينا الاعزاء الامطار الخير. بارك الله عن ما تنسمار الخير شتاء تبارك الله الماء صوت حميد كي ته هلا بخير سها مجوج 62 تبارك الله سنا الحليب 31 آه. حميد ياك هي قد حميد بارك الله تبارك الله سيدي لازينت واجد في سوق مدينه الاقاليم الصحراويه اليوم السوق السبت مشاهدي للأعزاء 31-12-2022 <تصفيق> تحييتي لكم مشاهدي الاعزاء حوليات زينات <تصفيق> 62 العطاء الحميد مازال مازال ما بانش لي الله يسر لي وارك الله مشاهدي الاعزاء يا صلى الله عليه وسلم يا الله زينة بارك الله الله يصخر الله يصخر الله يحفظك و الحمد لله آه ديك الحبيب شيء يوم دعلا امريكا من دبرت هلالارو اذا هنا يا طال في هذا والله ما عرفت طال في لا طيلاد واش ممكن ما عرفت والله ما عطاني في حاجه يلا على الله سير الله الله يسخرها وديك الله الله يسر لك خويا هذا هو كيفاه كتلهذا لا هذا الله يسخر خويا ايوب الله يسر لك صوب على الحال صوب بإله سبعة صوب فالكناري إن الله عطانا خل السوق. الله ما. ما. ما. ما. ما. اللهم بارك على سبعه وعشرين زينه تبارك الله لك شيء دخل. دي ولد خريف ولد خروف الدمانية <تصفيق> <تصفيق> أيوه. <تصفيق> الماز مش شيء ماز زين تبارك الله. ماز دي الخصائص الله خير تبارك الله. خلينا <تصفيق> الله جابوا الله يسخر <تصفيق> <تصفيق> 13 الجامع ميلو ياك الحمد لله اللهم لك الحمد لله الله الله يبارك فيه خير موجود الحمد لله راما جلبس ايها امطار تساقط من مدينه اسمار اليوم خير موجود الحمد لله باب الله دك هذا الشيء باب الله هذا ديالي اجيني مجوده ماعز ماشي هي دي الاعزاء خمسطاعش ستاعش هذا دي ادنى ما في السن هادو حوليات هنايا تي دقيق يلاه جابو لهم يلاه جابوهم السوق حوليات يلاه جابو السوق هما هاد راجل معقول وثيق بحال شي عطاو 20000 20 تبارك الله عطاو الخروفات 40000 سيدي مختار الله يسرها الله يحفظك خويا مصطفى هاد راجل طور قالو للعلف نروحو للعلف عطانا 20000 هنايا البلا 2000 الله يعمرها دار هو شي هو الله يعمرها دار الله يستر لي سلعتو زينة تبارك الله تشكروا فيه الراجل سيره. ها عبد الله مازال ها ها. ها ها. ها ها. ها ها. ها ها. ها ها. ها ها. ها ها. أمو شرينا الزوليه زينت الله عليها وانا نبعج ديالها عي فيها شي مرحبا <سؤال> <سؤال> تبارك الله تبارك <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> و... اللهم شيري لعزائي ونعجات خلطي نعجات وماعز عوليات اللهم وبارك يا رب خير شبارك الله ياك النعجة شحال دايلة النعجة كيه عشرين والمعز آه. سمون فيت العشرين اه فيت العشرين نار والمعز خلينا المعز الف درهم هي حاجة اسمينا الف درهم وال 16 بارك الله باش نديرو قريبه هكا 14 على حسب السمونيه الله س... يسخر لك دابا والده دابا شحال هذيك كريم هذيك الله يسخر لك خويا كريم الله يرضى الله يسر لك بارك الله مشي ديال خير موجود الحمد لله الامطار هاد الشتا نشطات القضيه الحمد لله يا رب رحمنا الله بهذا لا اللهم لك الله الله. رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله يا سيدي الرب العالمين الله يرضى عليك هنا شحال ثمن النعجة هادي حاول ليا شريتيها بشحال شريتيها ب 13600 باش شريتيها لا تاولي لا طوب أي... الله يسخر السيد أي... الحبيب الله يسخر شحال شريتيها تخويا هادي باش ليا عندي شحالك انا عندي بالحوش كانت في الحوش أه. الله يسخر وتعال شوف عندي اخو واحد ناجي وايدي لا الله يسخر حتى جيجي واحد الرقطا هي اي هادي ولاد النعجاد الله يلا زوينه بالله فحال الحبيبه النايجه 36 واش دري دمانيه هذه لا آه. الله. أه. زيد. زيد. زيد. زيد. آه. دمانيه هكاك كاين هذا هو هذا زوينه تبارك الله خلي النمرة مرات لا بلا لا الا شي واحد قول قول النمره ستة زيد 66 زيد 39 زيد 76 زيد 99 صافي الحاجه بعثو هذه النايجه ومشي يدير لها دمانيه عاود عاود السن ديال اش دايره السن السن السن رباعيه لا ما هذا تمار البلاد دير داك اللي دير الله يرضي عليك بالثمن نسي الحبيب ما ناسي اللي بغا فيها 40000 جابها الله بزاف الحبيب شويه غليتي <تصفيق> لا ولا هو الثمن شي يا الله الله يسخرو صاف في عنده زوينه تبارك الله الله يلاه زوينه زوينه الله الله يسلم مريم ####را الناس اللي كيبغيو بحال لا لا هذا خروف الله يسخر لا# أيه <تصفيق> عدمون فريزي كامله تعطيني مسألة في ريال الغازة كوي لا الله عزيزي الله الله ولا فارينة صافي هذا هو اللي كاين ماشي زرا بارك الله شحال الثمن السيكاري من هنا 1200 1200 الخنشه بارك أخويا راه شوف راه كاين المسافه وكاين البعد الله يكون في العوان كاين الصير راه الف ريال له الف ريال تبان دير له الله يكون في العون والله صراحه صرا 12 الخنشه ولا جيبوا راه 1200 الخنشه 1200 ريال 12 الاعزاء الشبان ديال الكوكوط كي ديال 1100 الشبان ديال الكوكوط دي خو العماره ديال العماره 1200 ديال العماره 60 درهم شادي لازم يلا تبدا خمسة خمسة حال حال حال خمسة حال حال حال هاك هاك هاك الله واحد واحد. نادر واحد. ما كنت بارك الله فيك. خويا هذا ما هو هذا ها هو زيد ها ها هو بكري رد هادي حيدتك انا جوج لا لا لا لا لا قال لك الفوق الفوق الفوق اصلا اصلا عيني عيني عيني الفيديو والى فيديو قادم ان شاء الله، متنساونا باش نمشيو ديال العزاء بالدعم ديالكم، لايك لايك وبارتاج تحية لكريم. الله يحفظك خويا الله يستر <تصفيق> لك. وعليكم السمارة. الله يحفظك مدينة السمارة مشايدي الأعزاء، من هنا كاين تشاهد الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله مشايدي الأعزاء، الجرة رائع دير على حال الشتا، كانت الشتا البارح بالليل، سبحان الله صبحت اليوم هذ القضية زينة تبارك الله. إلى فيديو قادم ان شاء الله مشايدي الأعزاء تحياتي لكم، السلام.